אראה לכם מספר דוגמאות לתתירת שאלות של עבודה. יש לנו פח השפעה בין קילוגרם. די מגיל, מישהו קושר אליו חבל ומושך בחבל בכך 50 ניוטון. כך החיכוך הקינטי על הפח והחלקתו 30 ניוטון. הפח מחליק על הרצפה לעורך של 10 מטר. נלצה את העבודה שנעשתה על ידי כל אחד מהכוחות הפועלים על הפח והחלקתו על הרצפה. כדי למצוא את העבודה שנעשתה על ידי הכוח, היינו לזכור את מוסחת ההגדרה של העבודה. העבודה שווה ל-FB קוסינוס ת' כשת' היא הסביבית בין הכוח העושה עבודה לבין כיוון התנועה ישנם כאן ארבעה כוחות פועלים לפח. המתיחות, הכוח הנורמלי, כוח הגלידה וכוח הכיכוח הכינטי. אבל ככל אחד מהכוחות, העבודה נעשתה לאורך דרך של עשרה מנטה. אך, והזווית בין הכוח להיתק, שונים עבור כל אחד מהכוחות. לדוגמה, לציאת העבודה שהמתיחות עשתה, נציב אציב למתיחות 50 ניוטון, ההיתק שווה 10 מטר, וכיוון שכל המתיחות היא באותו כיוון כמו ההיתק, הזווית בין כוח המתיחות לבין ההיתק היא 0 מעלות, קוסינוס של 0 שווה 1, אז העבודה שכוח המתיחות עשה היא 500 ג'ר. מציאת העבודה שהחיכוך עשה נציבת גודל כוח החיכוך 30 יוטון להיתק עדיין עשרה מטר ומכיוון שכוח החיכוך נכוון בכיוון הפוך להיתק אז הביט בין כוח החיכוך לבין ההיתק היא 180 מעלות קוסינוס של 180 שווה מינוס 1 אז העבודה שכוח החיכוך עשה שווה ל-38 אתה מחשב את העבודה שכוח הכבידה עשה כוח הכבידה mg זה 4 קילוגרם כפול 9.8 מטר שנייה בו עיבו, כלומר 39.2 ניוטון ההתק הוא שוב 10 מטר אבל הסביט שבין כוח הכבידה לבין כיוון ההתק היא במקרה זה 90 מעלות מכיוון שקוסינוס 90 שווה ל-0, כוח הכבידה לא עשה עבודה על הפח באותה צורה עבודה עבורה, עבודה שנעשתה על ידי הכוח הנורמלי הזווית, בין כיוון העיתק לבין הכוח הנורמלי, 90 מעלות. כלומר, כוח הנורמלי לא עשה עבודה על הפח. זה הגיוני. הכוחות הממנכים לתמוע לא עושות אף פעם עבודה על הגוף. זאת הדרך למציאת העבודה שנעשית על ידי כוחות. לדעת את סך הכל לעבודה שנעשתה על הפח, נחבר את העבודות של כל אחת מהכוחות. העבודה הכוללת היא 99. לאחר שאנו יודעים את סך כל העבודה שנעשתה על הפח נוכל להשתמש במשפט עבודה אנרגיה כי זה יפרשב מהירות הפח אחרי שהוא יפליא 10 מטר במשפט עבודה אנרגיה אומר שהעבודה שנעשית על גוף שווה לשינוי באנרגיה הקינטית שלו ה-200 Joule הם ההפרש באנרגיה הקינטית מפח ההשפעה היה בהתחלה במוח, זה הגיוני מהירות 0 ניתן מהירות הסופית של הפח 10 לשנייה נגיד, שלוקחים את הפאפ ומרימים אותו מעלה במהירות קבועה לגובה של 2 מטר כדי להרים את הפאפ במהירות קבועה חייבים לדחוף אותו בכוח או שווה למשקלו גרונו שצריך לדחוף אותו מעלה הכוח של 39.2 ניוטון נמצאת העבודה שנעשית על ידי הכוח המפועל הכוח שווה ל-39.2 ניוטון העתק הוא 2 מטר והזווית בין הכוחות לבין העתק היא 0, כיוון הכוח המופעל, באותו כיוון כמו העתק של פח האשפח. העבודה שנעשתה בהרמת הפח, שנעשתו 4 קילוגרם, היא 78.4 ג' כדי למצוא את העבודה שנעשתה על ידי כוח הכרידה, נשתמש בכוח הכרידה שהוא 39.2 יוטון, ובהעתק שהוא 2 מטר, אבל הזווית בין כיוון העתק ובין כיוון כוח הכרידה, היא 180 מעלות, כי ההיתק מכוון כלפי מעלה, וכוח הכבידה מכוון כלפי מטה. העבודה שכוח הכבידה עשה היא מינוס 78.4 ג' ול. כלומר שהעבודה הכוללת על שווה ל-0. זה הגיוני? פח ההשפעה קלפי כלפי מעלה במהירות גבוהה. על כן, לא היה שינוי באנרגיה הקינטית שלו.